Ingrid Mocan îl face zog pe Victor Ponta după interviul exploziv de la stiri pe surse Ro. oare câte mizerii mai putem afla? Ingrid Mocanu, fost director în Ministerul Justiției, a reacționat dur la dezvăluirile făcute de fostul premier, Victor Ponta, într-un interviu pentru stiri pe surse. Victor Ponta, ei doreau să i facă flagrant lui Liviu Dragnea în birou la Ministerul Dezvoltarii. Eu le-am zis că nu se poate, ca e vicepremier. Val Preda care a adus niste documente de la Teldrum in Ministerul Dezvoltarii, credetica le adusese pentru el. Nu, le adusese pentru Dragnea, de aceea doreau să-i facă flagrantul. Mă, el le-a zis ce nu se poate ce e vicepremier, adică nite procurorii să-și sau cine tie cine i-au spus unui premier al lunii ce urmează să-i fac flagrant vicepremierului lui? El le-a dat sfaturi juridice cum ce nu se prea poate. Adică nu doar Coldea i vedea sfaturi juridice lui Ion Matei cum se judece pe la ci premierul rioarei noastre România de deasfaturi procurorilor slash securitilor, care îl informează pe acesta ce urmează să fac un flagrant. Oare câte mizerii mai putem afla despre acest sistem în Whitey pentru a începe curentia de primvar? Parc nici primverii nu i vine cheful se vin când vede cât nenorocire i durere s-au aptut asupra acestei amrătederi", scrie Ingrid Mocanu, pe Facebook.